Hola, em dic i Fornés i aquest és el vídeo de l'exercici per al reconeixement de la UF2 del mòdul 9 del DAO. Aquest vídeo vol demostrar les meves capacitats i coneixements per a captar, tractar, elaborar i generar vídeos aptes per a YouTube. Per a fer aquest exercici he utilitzat la eina de codi obert OpenShot. En primer lloc podeu veure o he pogut veure dos efectes. El primer és una caràtula inicial i el segon és una el, la transició suau de la caràtula inicial a aquesta primera escena de vídeo. A partir d'ara podeu veure més eh, efectes, com per exemple el següent que, se, que es tracta de mostrar un vídeo i en la part inferior dreta una, un quadre amb un altre vídeo que s'està executant alhora. En aquesta escena es veu com es pot instal·lar una, un requadre amb un altre vídeo, en la part inferior dreta, aquí, i que es reprodueix a l'hora que s'està reproduint aquest. Del vídeo del requadre hem suprimit l'àudio perquè només se senti l'àudio d'aquest vídeo. La següent escena mostrarà com aquest requadre eh, substitueix aquesta imatge principal perquè ara i el també cobra força per sobre de l'àudio de la escena que esteu veient. Steve thought the White Stripes could use a bass player, so he appointed himself. He took the White Stripes album called White Blood Cells and re-recorded it, laying a bass track down on every song. Then he released the results as MP3s on Red Cross's website. He even made up a new album cover and title, Red Blood Cells. McDonald began putting these copyrighted songs online without permission from the White Stripes or their record label. During the project, he bumped into Jack White, who gave him spoken assent to continue. It can be that easy when you skip the intermediaries. Collaboration across space and time. Creative co-authorship with people you've never met. Standing on the shoulders of your peers. It's what the Internet is all about. It can be that easy when you skip the intermediaries. But couldn't it be easier still? Not many of us are liable just to bump into Jack White and get the green light. And he's not going to let just anyone play the bass over his songs in any case. But what about other artists who might want you or me to play along? Shouldn't we be able to if they don't mind? Enter one of the internet's most famous citizens. A face familiar the world over, a public identity rivaled only by a handful of corporate giants and global. Aquesta escena permet veure els subtítols que es poden activar o desactivar. Estan associats amb l'idioma català, però podríem afegir altres pistes en altres idiomes. A continuació, aniran sortint una sèrie d'escenes en les que es veurà l'aplicació de diferents filtres de vídeo per demostrar algunes altres de les opcions que té aquest programa OpenShot. Thank <laughs> you.